Vi har haft øh, fokus på stress hos LINK, fordi vi desværre har haft et, et par langtidssygemeldinger. Vi øh, gik i samarbejdsudvalget ind i at få formuleret en stresspolitik, der handlede om, ja, hvordan løser vi det i stedet for, øh, hvad gør vi, når det er gået galt. Altså, vi har sat meget energi ind på at forebygge det, øh, fremfor, at vi slukker branden, når det først er sket. Det skal være klart forståeligt, hvornår man skal gribe ind. Hvornår skal den enkelte kollega, det vil sige skulle spæde til, hvornår skal projekterne spæde til, der skal ledelsen spæde til, så man klart og tydeligt kan se, at her er der et tilfælde, jeg er nødt til at gribe ind. Og så er det selvfølgelig klart og tydeligt, at det er ledelsen, der har ansvaret, hvad vi som enkelt videre skal kunne gribe ind på de enkelte tilfælde.